أكيد هذا اللون عليكي جنن يشبه لون عيونك نظرات العالم ما اطمن احضر ليحسدونك هذا اللون عليكي جنن يشبه لون عيونك نظرات العالم ما اطمن احضر ليحسدونك تسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسب، أكثرهم عجب بالمرة بيني وبينهم فاروا شباب صبايا بالنسبة لهالغنية له الغنية بتعرفوا اللي حطيتها لأنه أنا هيدي أفضل غنية عندي من كل أغاني الدنيا شباب صبايا هاي الغنية لكاظم الساهل عملها ما بال 2006 أو 2010 I don't know بس بحبها آآ.. أه ما بعرف بعرف انه هيدا مش ستايلكون هادا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونا نظرات العالم بتطمن احضر لي حزدونا بعرف انه هيدا مش ستايلكون لانه هيدا انتو بت بتسموه انه جلدي ما بحب عم بحكي هيك اليوم بس انه هلا شباب صبايا انا صرت سميك اي صرت جلي اي تبدأ تبان يا كي هلا ما بعرف بس شباب نسمع رأيكم من واحد لعشرة ان شاء الله ما لأ, لا عليكي جمّن يشبه لون عيونك، نظرات العالم ما احضر لي حزونك، اسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق اكثرهم ما جب المرة بيني وبينهم فايت أحباً لأن البارد الجاي أحباً تبشر عنا لا تنكر أفهم حركاتك ما ممكن تقنعنا عنا تتقصد تبت خطوتك من تبشر الشارع لا تنكر أفهم حركاتك ما ممكن تقنعنا أكثر من أعجاب لا هو هو هو دي أو. اوكي آه شباب وصبايا رح نجرب غنية اعمل تشالنج انا وياكم حضروا ايباداتكم تابعوا على جوجل هذا اللون عليكي جن وشوفوا اذا بيطلع لكم كلمات والحانا اوكي شباب وصبايا لقيتهم انا هلا الليركس قدامي آه خلينا نبلش هذا اللون عليكي وات كان وي كان وي وات هذا اللون عليكي جني اوكي لحن لحن وات لا يا الله ليه يا حاجه هذا اللون عليك يجنني يشبه لون عيونك مضرات العالم بطمن أحذر لا لي حزدونك. هذا اللون عليك يجنني يشبه لون عيونك مضرات العالم بطمن أحذر أحضر لي حز يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق اكثرهم معجب بالمره وبيني وبينهم فارق اولهم اتقدم واعلن اولهم مجنونات هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيوني العالم ما اطمن احذر لا هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيون. نظرات العالم ما من احضر ليح جنونك يسلم هالطول وهالنظره وهالجسم اللي أكثرهم ما شفنا وبيني وبينهم فارق. أولهم أتقدم وعلى أولهم مجنونا هذا اللون عليك جنن يشبه لون عيوني. يا عيني. عالم لقاءات العالم, العالم. بطمن أحضر ليحسدوني. يا دلون عليكي جنن يشبه لون يا لون با جمعوا لوحات العالم حتى با با ميزة بوجهك أنت الأجمل من يحمل هالميزة لو جمعوا لوحات العالم حتى, حتى المونا ميزة بوجهك أنت الأجمل من يحمل هالميزة أحسن رسامين العالم يتمنوا يرسموا هذا اللون عليك يتمنى يشبه لون عيون, عيون نظرات العالم اللي <سؤال> يحس نور اللي من انا في